ولمثلك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية يا موسى لا يطل في الدنيا أملك فيقس لذلك قلبك يا موسى كن إذا دعوتني خائفا مشفقا وجيلا فالموت لاقيك لا محاله فتزود من فضلي ورحمتي فانه لا يملكها احد غيري وانا ذو الفضل العظيم حين ذهب موسى عليه الصلاه والسلام الى ميقات ربه عز وجل مكث موسى عليه السلام على الطول يناجي ربه ويساله وهو تعالى يجيبه عنها فعمد السامري إلى قوم موسى عليه السلام، وصنع لهم عجلا من ذهب، وألقى عليه قبضة من تراب، فخار كما يخور العجل الحقيقي، فرقص قوم موسى عليه السلام حوله فرحين، فقال لهم السامري إن هذا إلهكم وإله موسى، وقد نسي موسى ربه عندنا، وذهب يتطلبه وهو هنا. فقال لهم أخوه هارون عليه السلام يا قوم إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتنةً واختباراً لكم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فلم يستجيب لسيدنا هارون عليه السلام فلما رجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه ورأى ما هم عليه من عبادة العجل أقبل على أخيه هارون عليه السلام يقول له يا ابن أمي لماذا لم تتبعني لتخبرني بما فعل القوم وقد ضلوا قال له هارون عليه السلام إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وتركتهم وأنت قد استخلفتني فيهم يا موسى ثم ذهب موسى عليه السلام إلى السامري قال فما خطبك يا سامري وماذا فعلت قال رايت جبرائيل حين غرق فرعون فقبضت قبضه من اثر فرسه والقيتها على العجل فكان من امره ما كان فدعا موسى عليه السلام عليه بالا يمس احدا ثم احرق موسى العجل والقاه في البحر فندم بنو اسرائيل وتابوا الى الله عز وجل ولكن لم يقبل الله توبتهم الا بالقتل قال الله تعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فيقال إنهم أصبحوا يوماً، وقد أخذ من لم يعبد العجل في أيديهم السيوف، وألقى الله عليهم ضباباً حتى لا يعرف القريب قريبة، وَلا نسيب نسيبة، ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم، ثم اختار سيدنا موسى عليه السلام من قومه سبعين رجلاً من خيارهم، وخرجوا إلى طور سيناء، وصعد نبي الله موسى الجبل، فكلمه ربه عز وجل، وأمره أن يذكر بني إسرائيل ما أنعم الله به عليهم من إن جائه إياهم من فرعون وقومه، وأمره أن يأمر بني إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابهم، وليجتمعوا حول الجبل، ولا يقتربن أحد منهم إليه، فمن دنا منه قتل ما داموا يسمعون صوت القرن، فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه فسمع بنو إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا وقالوا لموسى سل ربك حتى يسمعنا كلامه فلما كان من اليوم التالي عادوا إلى الجبل وصعد نبي الله موسى فركب الجبل غمامة عظيمة وفيها أصوات وبروق وصوت الصور شديد جداً ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعا شديدا وخرجوا فقاموا في سفح الجبل وغش الجبل دخان عظيم في وسطه عمود نور وتزلزل الجبل كله زلزلة شديدة واستمر صوت الصور وهو البوق واشتد ودنا من موسى ذلك الغمام حتى دخل فيه فقال للقوم أدخلوا وعو وكان موسى عليه السلام متى كلمه ربه عز وجل وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني إسرائيل النظر إليه وسمع القوم كلام الله مع موسى عليه السلام يقول له افعل ولا تفعل فلما تم الكلام انكشف عن موسى الغمام الذي دخل فيه فقالوا يا موسى لقد سمعنا صوتا لم نفهمه ولا نستطيع وصفه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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فقال القوم لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وزلزل الله عز وجل الجبل من تحتهم وماتوا جميعا فقام موسى عليه السلام رافعا يديه إلى السماء يبكي ويقول يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل فإني أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم سبعين رجلا ليكونوا شهودي بقبول توبتهم فأرجع إليهم وليس معي منهم أحد فماذا أقول لهم وقد أهلكت خيارهم فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل إلها فقال موسى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 ولا تنسى عزيز المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتنضم إلى عائلة مرتقون شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة إلى اللقاء